لترجمة مرحبا بكم على صفحة ترسانة يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع ترسانة دوتنات. بعد عامين من دخولها الخدمة نشر موقعنا الإلكتروني ترسانة دوت نت في 5 نوفمبر 2005 مقالا عن دبابة الخالد الباكستانية لقد مر الآن 20 عاما منذ أن تبنى الجيش الباكستاني هذه الدبابة القتالية الثقيلة المصممة وطنيا لذلك يمكننا القول أن هذه الدبابة وصلت إلى مرحلة النضوج. ومن هنا فائده اعاده تحديث ما نعرفه عن هذا المنتج الرائد للصناعه العسكريه الباكستانيه. دخلت هذه الدبابه قيد الانتاج في عام 2001 وفقا للمصادر، واخذت اسمها من الجنرال المسلم خالد ابن الوليد، او ببساطه من احد الاسماء ال 99 الذي ينسبها المسلمون الى الله عز وجل. هذه المركبة المدرعة التي خلفت دبابة الزرار تم تصميمها وتصنيعها من قبل شركة الصناعات الثقيلة تكسيلة في باكستان لم يكن المهندسون والعسكريون الباكستانيون في ذلك الوقت خائفين من الإدعاء بأن هذه واحدة من أفضل الدبابات في العالم تم تصميم هذه الدبابة البالغة 46 طنًا بشكل واضح لتكون متفوقة على نظيرها الهندي والخصم المحتمل أرجون ولهذا السبب استفادت الخالد من أفضل التقنيات في اكتشاف مدرعات العدو والرؤية الليلية والدروع التفاعلية والمركبة وكذلك الأنظمة المتطورة للحماية من المواد النووية والبيولوجية والكيمائية بفضل ضغط الهواء للعزل من الخارج والإطفاء السريع للحريق. يسمح نظام التتبع متعدد الأهداف للطاقم بالاشتباك مع أعداء متعددين وتدميرهم بمدفع أملس 125 ملم. الاستقرار الكبير الذي يتم الحصول عليه من خلال الارتداد الضعيف والتعليق الجيد يسمح بمزيد من الدقة يتم تغذيتها بنظام تحميل أوتوماتيكي يحتوي على 39 قذيفة جاهزة للإطلاق ومدفع رشاش ثقيل ومدفع رشاش متحد المحور تحتوي الدبابة على نظام حديث متكامل للتحكم في الحرائق مع معدات قتالية ليلية وقادرة على إطلاق العديد من أنواع القزائف المضادة للدبابات وكذلك الصواريخ الموجهة المضادة للدروع يبلغ مداها الفعال من 200 إلى 7000 متر هذه الدبابة مجهزة بمحرك بقوة 1200 حصان وتسير بسرعة 70 كيلومتراً في الساعة، ويمكنها عبور المياه في الوضع البرمائي حتى عمق 5 أمتار. على الرغم من مظهرها البسيط والعملياتي، إلا أن تستخدم أفضل التقنيات وقد تم طلبها بالفعل من قبل دول أجنبية. لا تزال شركة هكسلا تعمل على مشروع الخالد. وتم تقديمها خلال معرض اليوديكس 2018 نسخة حديثة تتضمن العديد من التحسينات بما في ذلك التحكم الرقمي في الحرائق مشهد رئيسي بأنورامي مستقل وسائل الرؤية الليلية محرك جديد من أصل أوكراني ودرع مركب جديد تم تحديث الدبابة بالتعاون مع الصين واوكرانيا وتم تسليم الأولى في 29 من يوليو 2020 كان أسطول دبابات الخالد المتوفر بالفعل في عام 2012 يضم حوالي 500 وحدة في الجيش الباكستاني وبلغ معدل الإنتاج في عام 2017 18 وحدة في العام برغم أن الطاقة الإنتاجية تجاوزت 50 وحدة سنوياً بسبب قيود الميزانية تتمتع الدبابة بحركيه عالية توازي الدبابة اللوكيرك الفرنسية وبقوة الليوبارد الألمانية وتتحمل الظروف القاسية كما تسعين ثلاثة رجال كافي لتشكيل الطاقم ولهذا السبب يفتخر الباكستانيون بها ولهذا يعتقدون أنها تمنحهم ميزة على الأرض تسعى إسلام بعد اليوم إلى ترسيخ نفسها في سوق الشرق الأوسط كمورد للأسلحة وتسعى لاستبدال القوى الصناعية خاصة في العالم العربي الخالد تعتبر منتجا رائدا في هذا الصدد بعد سريلانكا كانت المملكة العربية السعودية من بين أوائل الذين أبدوا اهتمامهم بهذه المدرعة حتى أن الرياض فكرت في شراء 150 وحدة بتكلفة 600 مليون دولار بعد أن نجحت في اختبارها في الصحراء السعودية ولكن لم يتم اتخاذ أي أجراء فعلي فيما يخص مشروع الاستيراد هذا وهو ما يؤكد أن سمع هذه الدبابة ليست مبالغا فيها وأنه إذا لم تكن أفضل دبابة في العالم فعلى الأقل ليس لديها ما تحسده على أعرق الدبابات سواء الروسية، الألمانية أو الفرنسية شكراً بكل نشر جديد يمكنكم المساهمة بتعليقاتكم وبالارسال الفيديو إلى معارفكم المهتمين